بي جي دي سيتي برودكشنز يا انا هنا ما في اي مرسي لك, لك وجيه وجه وانت راكب ذب الكرسي مه مه مه مه مه انه لفلنا مقريب ما ما ما اقول ان لفلنا مو قريب ما بفهمك اننا ملحد اشرح لك قران كريم لسا عقيم عد عد عد عد عد محشور انا عقين قاعد عقلا محشور في زاب انا بذكرك ساعتنا بالجوله الثانيه فش فش مش ترى حالات في الجائحة كل اسبوع بطوله موصله جمعه هذا فلها بعث الرعب فيك وترتجف اول ما شفت بدي افكر انه انسحب دكتفد من بغمض انا اللي ما شاف الا نور ما عاد سترور دمنه هنا لحلم من اني هكل بعروس ذي اللي ولا يسوق الزنا 20 جوله ضد زناد وخاسر في التراوح واخي في, في, في الماسوخ مزير فق مد دبوب جانب من عمك راب طلعت شر موبشي نو no, نو no. الفوز ما تشموه يا عالي عالي مني خذ اللق no, oh, oh. او اوز لاني ساعطي ساعطي فشلكم طرو oh, او oh. او دبيت فوز زل نو no, نو no. الفوز ما تشمو عقد yeah, yeah. عالي عالي مني خذ اللو no, oh, oh. اووز لاني ساطي ساطي فشلكم او تبي oh, oh. تفوز أرسل للحكام نوووز no, oh, oh. مادموه تناكل كارتيل فصخكم دسوا كل الاندر لو واحد رد ع طبكم ما تشيك في جوله يروح ينزل دس ماد الكس لا شاف اللي ضده ضعيف يعطي ريسبكت ايفل ليه صوتك كذا اطيزك احبال صوتيه الياب ما يتطور بس ينزل بينا سنين ضوئيه إيف إيف إيف إيف ايفل شاتل ما فيديو اما مات كان الاكس وين كم جاي يا راب باربع كلاب اثبتوا انكم شرمط واسكرو بطولتك راب امسي سي مو هو محكم عليه قبل والحين يتفلت ما عربه بالله بنسحب لما دخلت ثلاثة حب هذا عظم هشهشه كلب هذا مبسبس بدمي فالوزنه بطن ما انا بشقشق هالعنزه <تصفيق> جوني جماعه ذولا داخلين حروب مو شتله كل مره هرمته هذا الدوب نو no, نو no. الفوز ما تشموه حقد عالي عالي مني خذ اللوووز لاني صادي صادي فشلكم او, أو. أو. تبي <تصفيق> تفوز <تصفيق> لسند ابكام دو او الفوز نو دو دو عالي دو دو دو لا دو دو دو دو دو دو دو دو دو Yeah. جي جي بو واحد فيكم أنا نايكا مو متشبك بنات لما يكون شعرك زي بويكة لي لي ليديز فرست قاعدة أتعامل مع مس الأربعة ما يجيبو مستوى وايف أضعف دسها دقت قلبه تزيد نازل ضد أحلامه وإذا على باله بيفوز فأنا نايك كل أفكاره في شرير بس واضح فيك النعومة دب أبيض وملا توسخ مسحب عالبطولة في غيابة من بداية المسيرة ما مادا من جدة جايب أنواع الشتيلا مو مو جاني حافر قبره بيديه ما تسوي تفزع حدك تركب عليه ام كيف تتخارج شهور مني تشفى من كثر ما هو قامت قال انا الحين بالمستشفى من المليون بالميه راح يبكون ستوريات انا قصتهم رشقتهم اشكرهم على الاطراف في كل بار مادي نهار نزلتهم هذي الضريبه مين الفار ذا ينهان شردتهم شبه اكيده وانا اكيدة الصيده اسهل من قتل النمل شريط بعيده ضحك عليكم على حسهم حفل ها نزل ربي علم وعلم معلم اعلم اشربط هذي الفاكت تبنى نار جنه وانا اشوف من نصيحه زاد طريق موت اختار له فريق فوق ندم ميفيد فوت ندى بريفييد فوت هذا تغيب من طيز مو جيب دول عزم الكل على بيته في فداره ما يملك هويه لذلك غرفة حارسهم دعاره وصل اخباره من اللوكز وجه عندهم للاستمناء انجازه بالجوله يكون خاسر بكرامه زمان امسي مات اللي يركع لمسي صاد سالب جاد كرة رفيع بوكسنج قربت استعباد والاعتزال 20 مره بس مو قد الكرم يذملي و هو عند صقر لاحس رجله أكبر خنزير بالأندر معادي للفترة ذا يتلحس عند اللي جنز اللوكس حاطينه عبرة شفلك دبرة جحد حتخبه بس بذكرة ذا اللي يصير لما يقحبه بهت خويلة كبرة دافع عن مين؟ انت عن نفسك اول، بدينا نفس الفترة والحين بنشوف مين تطور، اذا مفلواتي ايري سابع خوالك ما يجيبها يسجل بجوال، وازعجنا عربال الجودة خطيرة، ركب عذباب الاندر هالقحبة مرن جودة غريبة، وزبده سجل بآيفون 7، ها لما اسمع لك اني اشرب ديتول تول بنشاتي قرص عصد أي كي بنشاتك لك قرص بول ما تقدر تنكر انك انت الاقوى بينكم غيرت نساء في دمك فخوياك تبيهم اضعف منك ما احب اشكالكم فذوق البين سم اول مره اشوف واحد ينسب ويغير انك خذ لك انقره كرمك مبعوث يبغى له فيا ما توقعها مني هالكحبه كاسر انا في خاضره امسي ماد لما يشخ ما يشوف قضيبه تغسل كرشه امسي ماد لما يذب ينسخ ذبات منتدى دجح ضغط جماعه بنشاتي توصل للفرج سبب عرش غاسل يدي عمرك 14 اقعد خش بطولات ده ما كهانة الكهانة ما ينحشر يسبونه ويعتبرهم اخوانه اردي فيكم جثث ما تنقبر تبكون تبقون لغيركم ونقطة نهاية صدر أشرت ما انه ما كان بعينه متميز قربي فوز دست اقلامة تشبه طبيعة سليب اوفر يوز علاقه عامرة ليش اكتب بنشات جديده مادا الاقوى في حاله واحده اذا كانت لعبه جحيده والبنش يسيده في العظم يضرب سخونه وهذا ما يحرك ريشه دامه هكره ما يعبونا خمسه شهور من اول بطولات ضده من يوم على هذا اليوم ما تطور باقي انثى جا دخلني قروبه لا يقول اني طالب نايك فيه وضايق مجرد كوني اقوى اللي انشق من كل اخوياي وجاه المو كمل الستاس ادوم بي شاي من الدوحة ستي للكوت والرياض وعمان عمان اخترت خصوم غلط ضدك حط شي بالحزبان قدامك بكسل فاقدر عقرد انك سبب سببلك جروح اكثر من بطوله هايبرسيقا ورب الكعبه ليناتي فيها صحه كلش مفتري حكمت على نفسك بالعدام قدام الراب الاكتري زعلان عشان ينادوني مستقبل وما له خبر هاي ايه غيره انثى تمتلك راس البطر يشوفني فحل ولا هما قال اني خال حاول تثبت سوى دلوري وبحاول اثبت انك رجال اركب على العير لما سروق اقضت الخيل بكسل ذكر وعنده اهديتش انت ذا مسوي شي ميل عادي لكوست الزور لزور الشرموط وبعد موتك يا ممحون وعدلك اكثرك بخيوط فوق سوء اكبر راب همسيه بالتحكي قسم حياتك الوسخه ارجع للتصميم انتار على الغمد كلهم مستيري منك بكره بيطردونك من القبيله والورقه بتجيك بلنك اضري على شات محروقه يا بخ وردي والله كثير عليك استلم الفيرس اللي بعدي همسي مهما قالوا انه قوي بتبقى بعيني زق عشان كذي نازل بلحنين وشغال طقم وزين تحتك كفيني وانا لاعن سته منكم انا ببقى لجد والناس شاهده بقصه سنكم انا ماني شايف منكم شيء اسم لاهينك يا صبي انا ماشي على الاوتش انك بتصيفان وبتكتب التراك ريفيو ليش للحينك مصدق نفسك يا هطف رب الكعبه انه مو على صوت قذف منو انت؟ انت ما حد يعرفك الا انا رفعتك لما اشتهرت صار عقلك عقل طفل بو حيني ما بديت بالجدّني، مو شايفك زلم ما في فوز بهذي الجوله فوزك ترى حلم من يومي قاتل متسلسل ام اختصاصك مسخره باختصار فوزك كحلم خروج ميت من مقبره اربعتنا نقتصب هالبورن ستار قوافي مستهلكه أبيد الحمار الكرب بس انا بايب لك العاره خلاص دسناه بس طار هذا البصار علاجك عند المه اشرب حليب بعيره لان فيتامين دي 3 مفيد للياهل والغيره ابعد عن الشر ولا تغني له بصوتك الخرال لو تحاول تستفز غاضب افجر راسك يبقره امسي <تصفيق> ماديل عديناها لك اكثر من مره بس انت مهان تحب تنطق <تصفيق> فلذلك اسمع من حال من منك راب ومن فانزاته وحتى صاحبه حتى لو تجيب القحبة فاتن يفزع لك ببقى طاحن انسحب عمرك وحشمو لازم مطعن بشرفك فرق عشانك ده تحت عدل لا احشره بين صدرك وصوتك حاب يا قحبه عشان تكون ضدك راب قرصتك راب يا كراب عشان تتطور حراب خلصنا من دانتي ياك هالقحبه سفنز اتفق معك يا مه يوم قلت لنا بيكسل جنز مو عليك اصغر اعدائك شاحط فيك مو من اول يسهر مو راح اخصيك لو ربعك يبون لك الخير خلوك بروحك ضد بعد بصي قصيره ادري بس الاطول هو 16 فاس واختم اخر فاس وأكثر فيه مسيرتك واسلح رجولتك من عرجها وازرقها في البووو انت كذي جوك تبي واحد يفصل ويكفر فيك طب على بيتك واقلبك عشا وعشى دي 3 بيتش صح انك قاصر بس معي عمرك بيشيب كل جوله نفس اللي قبلها كل ثانيه اجلس حيب كنت حكم عليك في بطوله وتحكيمك زي الزفت تعلمت كلمات كلماتك الاول بعدها حكم زي الخلف عليك في الجوله الاولى ما حد نزل وياك كنت داخل باسم جروب وما حد كان اصلا يبغى فلواتك نفس كورساتك مالها قيمه وازعاج ارحم أوتارك الصوت يكفي صراخ بلا معنى, معنى على البيت ما حد يصفق لك ادائك ما حد بيقول لك ذا انجاز تبغى نقاط اضافيه اعرض لهم بس طيط ضغط من مو مضغط من فان حرام تكون رابر قدامي بتشوف وزك في الاحلام لكن بالواقع تحت نعالي انزل ابلحنيو ورينا شتلك وهياتك لان الجوله محسومة حقنا في بيننا فرق شاسع hello <تصفيق> كم مجال كم مجال كم مجال حتتعبد بعد ما خلصنا يا مستمع شغل في لأنك انك بتشوف هيك قادر والله يطيبش على حاجة انا متحسف تماما متخسف خلوها هو اللي ما شوفني بالمره كان قازو جلو واتبع الحرام بلشاتك كلها في ممكن اكون خلفك في كل مكان لاني عاير حالك كثير من حالك خلص ضد اربعه وما يعرفوش معنى الرحمه مرت لقيت اغرقت نفسك في البنشات عندي زحمه بلش كم بتقول بلشاتك كلها وهميه حتنتقد ولا تبلش بفقورك الغبيه بك عندك ع جوانه جوال ما عدي مستواك الكرك ما له دخل بال اللي يمسك بايد المايك خطط بطوله حياتي بس ما خسرت بهذا الفار الحيب نزوج حرام اقول عن نفسي رابر ما عندك حتى كرامه احسوي هيك مغسول بسكن ودي بنش في الجو لكن حرفيا فيها شقنيقه ما خطر هذا انزل لك بقى كابل ارتجالي لاني مو شايف منك مستوى حرفيا الجولة هذي اسهل من شرب ماي اروى. ساب فنس، ساب كراب، ساب فانا تبي مواقف ضدك؟ والله ما في غير اقول كتب صوتك، ترى صوتك حلو ومه مشتهي الحس في اخذك. رفعناه لما شفناه محترم بس للاسف اللي يسوي سواتها. كسرت فيك اغضب العواصف وكل شو تطلع من هالليلة وسوادها. شوف لواتك ما بتفيدك بكل شيء، فلا تحاول تنزل بكل جولة بفلو. وطور من مستواك لو سمحت لا حطه فيك سلو. يلا روح مناك يا البتش.